Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε και της βγάζουμε το καπέλο. Γιατί είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για μας, πως όταν δεν μπορούμε να επιβιώσουμε μέσα από συμβατικούς και συνηθισμένους τρόπους επιβίωσης, μπορούμε με το μυαλό μας και την ψυχή μας να βρούμε καινούριου τρόπους. Ο τρόπος της ΒΙΟΜΕ για μένα είναι υψηλή πήρηση. Είναι μαθηματικά. Λοιπόν, φροντίζουμε την καθαριότητά μας, χρησιμοποιώντας φυσικά και οικολογικά προϊόντα, κοινωνικά ελεγχόμενα και παραγόμενα από τους εργάτες και εργάτριες του κατηλημένου εργοστασίου της βιομένη. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Χρησιμοποιώ Φυσικά και οικολογικά, σαπούνια, σαμποάν και είδη καθαρισμού που παράγουν οι εργάτες και οι εργάτριες του κατηλημμήνου εργοστασίου της Βιονέ. Με την καρδιά και το μυαλό, κέρδος μόνο για αυτούς που τα φτιάχνουν και αυτούς που τα χρησιμοποιούν. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Υπάρχουν την καθαριότητά μας χρησιμοποιώντας φυσικά και οικολογικά προϊόντα, κοινωνικά ελεγχόμενα και παρεγόμενα από τους εργάτες και εργάτριες του κατηλημμένου εργοστασίου της Βιωμέα. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Σε καιρού μολυσμένους... Σε μολυσμένους και... Σε καιρού μολυσμένου και μολυσματικού. Σε καιρού μολυσμένου. Έτοιμοι. Mm. Σε καιρού μολυσμένου και μολυσματικού, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε φυσικά και οικολογικά προϊόντα, κοινωνικά ελεγχόμενα, που παράγονται. Από τις εργάτριες και τους εργάτες του κατηλημένου και από το διαχειριζόμενου εργοστασίου της βιομέ. Η αλληλεγγύη το όπλο μας. Μάρθα, τι κάνεις? τα χείρας μου. Βέβγια στηρίζουμε 2 της συνεργατική των εργαζομένων του αυτοθεγεριζόμενου εργοστασίου της βιωμένης έχοντας συνέστηση για τις δυσκολίες που περνάει όλη η κοινωνία και μαζί τη οι εργάτες και εργάτριες της τέχνης και όσε εσώσουν εργάζονται εργάτες στο χώρο καλούμε όλη την κοινωνία να σταθούμε δίπλα στους αγωνιζόμενους συναδέλφους και συναδέλφισσες τόσο για την επαγγελματική όσο και φυσική επιβίωση όλων μας Η Αλληλε είναι...